Liječenje gljivične infekcije uha kod pasa. Prije tretmana budite sigurni da se radi o gljivičnoj infekciji. Zašto? Zato što razlog pro bojima može biti bakterijska infekcija ili nešto drugo. Ako niste 100% sigurni odvedite psa veterinaru. Ako ste sigurni da se radi o gljivičnoj infekciji tada možete primijeniti tretman koji slijedi. Biti će vam potreban jabučni ocat, štapići za uši te 6 do 10 pamućnih loptica, odnosno vata. Tretman, prvi korak. Obrišite uho psa sa štapićima za uši, uklanjajući time velike komade nečistoće. Korak 2. Razrijedite jabučni ocat s vodom u omjeru pola-pola. Korak 3. Umoćite pola vate u razrijeđeni jabučni ocat, umetnite kuglicu uho psa te masirajte izvana. Obratite posebnu pažnju na bazu uha, morate biti sigurni da tekućina dopire dovoljno duboko. Korak 4. Ponovite korak 3 nekoliko puta sve dok izvađena pamučna loptica povlači nečistoću iz uha. Kada primijetite da pamučna loptica i nakon tretmana ostaje čista, gotovi ste. I peti korak, ponovno prebrišite uho štapićima za uho. Upamtite, prebrišite i bacite. Nikako ne koristite isti štapić više puta. I to je to, gotovi ste. Nekoliko savjeta, koristite nesne posljedice tokom tretmana, nemojte koristiti šiljaste štapiće, nemojte upotrebljavati silu i nemojte gurati štapić u uho. Prije nego započnete s tretmanom evo nekoliko simptoma gljivične infekcije uha. Prvi, pa zgrebe i češka uho. Drugi, pas šapu u uho. Treći, kraste ili kora oko uha. Četvrti simptom, smeđi, žuti ili krvav isvjedak iz uha. Peti simptom, pas trči u krug. Šesti simptom, gubitak dlake oko uha. Sedmi simptom, smrat i miris vlage. Osmi simptom, pas ima problema sa žvakanjem. Deveti simptom, pas strese ili naginje glavu. 10. simptom, crveno, iziritirano i nateklo uho. 11 simptom, gubitak ravnoteže. I 12 simptom, gubitak sluha. Želite li saznati više o kućnim ljubimcima? Ako vam je video bio koristan kliknite like i pretplatite se da biste vidjeli još korisni savjeta u budućnosti. Učinimo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav.